اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد من استطاع اليه سبيلا. آه طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا حلقتنا رح تكون عباره عن جواب لسؤال نحاول نجاوب على سؤال هو لماذا ترفض شعوبنا الحد.. شعوبنا شعوبنا الحداثه على كل حال يعني رح نحاول انا واخوي يسري حسن نجاوب على السؤال هذا شو شو قصتنا نحن مع الحداثه؟ يعني كل ما واحد حكى كلمه بتلاقي 50 صوت بده يسكتوا، وتهديدات بالقتل وتهديدات بكل انواع التهديدات النفسيه والجسديه وكل شيء، في سبيل انه شخص لا يتكلم عن الحداثه ونرفض تماما فكره الحداثه، بالبدايه خلينا نرحب باخونا يسري حبيبنا يسري، اهلا وسهلا فيك يسري. اهلين مساء الخير جان حبيبي و مساء الخير على كل اللي بيتابعونا وسعيد ان انا يعني اقابلك مره ثانيه جان حبيبي. حبيبي يسري طبعا برنامج برنامجك وانا بصراحه يعني اعشق وجودك معنا وكتر خير كتر خيره في صديق هو قال لي كتب لي انه بدنا يسري في حلقه يعني قلت له اوكي انا مليح ذكرتني يعني اه فانا كويس ان في حد فكرك بيا يعني برضه. يعني صدقني يعني ده يس... دليل على ان انت كنت ناسيني يا جاني لا لا انا بتكلم بقى لا لا لا, لا. أتكلم بقى أو لا, لا ما هي فكره النسيان لا صدقني انت على البال ولكن انا اعطاني مثل ما بقولوا اشاره لانه شوي انا دماغي مثل ما بقول مهووسه بهال اخوتنا المسلمين الحبايب بتعرف القصص اللي صارت معنا على كل حال يعني والله شيء محزن يعني للأسف الشديد يعني للأسف الشديد يعني هن ما بيشوفوا إلا غير تكميم الأفواه الطريق الوحيد في سبيل ومثل ما يعني هي لب حديثنا اليوم يعني يرفضون الحداثة ومن يتكلم في الحداثة فبيحاولوا تكفي إذا ما وصلوا لك جسديا طبعا إذا وصلوا لك جسديا هم أفضل شغلة عندهم يعني, و يعني مثل ما بقولوا الهدف النبيل انه يكمموك للابد ولكن اذا ما بيقدروا بيكمموا لك كم قناه، على كل حال خل تفضل يا يوسف. ال ال طبعا يعني النقطه المهمه في حديثنا احنا عايزين نتكلم عن الـ الـ المواطن العربي اللي عايش في دوله عربيه وعنده مليون سؤال خاصه في الدين بس ما يقدرش يجهر بسؤال واحد. عنده ولو ولو ولو دخل على الانترنت الانترنت وحاول ينضم لجروب او هيعرفوه ويخاف وفي ناس كتير مرعوبه ناس كتير مرعوبه لان في ناس كتير في السجون بسبب اعلان موقفها من الدين أه وناس كتير دخلت السجون وناس يعني تم اضطهادها بغير وجه حق فالاعصاث الدين غليظة أه السؤال بقى ليه رجال الدين وحتى يعني سواء رجال الدين او او الحكومه نفسها بيحاربوا التطور والتغيير والتقدم والعلم بيحاربوا كل الحاجات يعني انت لو جيت مثلا انا قلت قبل كده الكلام ده قلت لو كتبت على جوجل أه يعني التطور كلمة التطور أو علم التطور هيطلع لك أول حاجة يقول لك إيه إبطال نظرية التطور فشل نظرية التطور التأكد من أن نظرية التطور مجرد كلام لا قيمة له أه العلماء الأجانب يؤكدون أن نظرية التطور خطأ بنسبة 100% مش هتلاقي أي حاجة إيجابية عن كلمة تطور ده, ده, ده, ده, ده المفهوم الثقافي اللي ماشي عند الناس يعني لما تكتب كده كل كل بلد آه بت بتتبنى يعني خط ثقافي معين الخط الثقافي في بلادنا احنا آه اي تغيير ممنوع خاصة في الدين خد الدين زي ما هو وما تعرفش الدين ده جاي منين وبيقول ايه وبيقول كله وخد الكلام كله المتضارب في الدين لازم تطبقه طبق شيء وعكسه تعمل حاجة وعكسها الدين كله تناقض لازم تبقى انت متناقض وما تسالش ما تقولش طب الحاجه دي مش منطقيه امشي بيها ازاي يعني يعني ازاي اعمل شيء انا مش مقتنع بيه لا ده بقى ايه اه انت كده دخلت في شيطان بي يعني بيوسوس لك من الدين والمله وممكن لو عرفوا يكفروك ويودوك في 60 دايه ولو في دوله زي السعوديه ممكن ممكن يقتلوك يذبحوك يقصوك كده في ميدان عام بمجرد انك انت بترفض الخرافه وبترفض ال الوهم انت عايز تعيش الواقع انت لما بت يعني تبص حواليك عشان تقول طب انا اوكي انا عايز ابقى مؤمن زي الناس دول انا عايز اؤمن باله طب في اي حاجه حواليا بتقول ان في اله؟ يعني هل استطيع ان المس هذا الاله باحساسي في اي حاجه؟ يعني ايه طب الاله ده ما بيقومش وينتفض لأي حدث لمجاعه لفيضان لزلزال بل ده هو اللي عاملهم ده هو اللي عامل ان هو اللي بيمشي المطر وبيعمل جفاف في بلد فيموت الانسان والحيوان يعمل ايرث كويك في حته زلزال تنهار العمارات والبيوت وملايين طب يعني اقتنع ازاي ان هذا الاله اللي عامل كل ده كل البلاوي دي اله رحيم لازم تقتنع ان ده قمه الحكمه وقمه الرحمة رح <تصفيق> نرجي لكل هالمسائل هي تعقيبا على كلامك انه انه التطور لما تحطه على الانترنت بتلاقي لك بيطلع لك 50 ويب سايت عم بيحكي فشل نظريه التطور ويعني المشكله ما انه ويب سايتات شيوخ مثلا عم يحكوا وما واحد من عنده عم يكتب كلام حيالله الله هات إيدك والحقني لا المشكلة صار في الإعلام الكبيرة مثلا قناة مثل قناة الجزيرة صدقني أنا شفت وسائقي يعني على أساس وسائقي علمي يقول إنه نظر التطور أثبتت فشلها صعقت صعقت إنه قناة الجزيرة يطلع الشيخ أو مو شيخ يعني وسائقي يقول لك والله نظرية التطور اثبتت فشلها بتلاقي تخاريف في قناة العربية بين على على مستوى عالي بصراحة يعني لما بيتكلموا عن الفضاء هم لا يعرفون لا يفقهون شيئا يتكلمون مثل الارتجال يعني على كل حال انا بس بدي ارحب باصدقائنا المتواجدين في معنا على اليوتيوب اهلا وسهلا بكل الاصدقاء المتواجدين معنا يعني بصراحة الاسماء كثيرة ورحب طبعاً بأخونا وحبيبنا أبو الحكم ومستر بلاك والأخ عمر كمان كان معنا مستر جي هيد أتمنى مواطن نيماء وكل الأصدقاء المتواجدين هشام حول يعني ليلى ليلة أظن ليلى أو أتمنى أكون ليل ليلي ليلي جون ليلي جون اظن ليلي جون اسمي الاسم يا بالعربي حتى اقدر اتم آآ انا آآ شايف, شايف كمان شريفه اهلا وسهلا يعني في اسماء كثيرة بصراحه الياس الداعشي الياس الداعشي اهلا بالدواعش كلنا على كل حال يعني حبايبنا الدواعش اهلا بكل الاصدقاء ونتمنى نقدر نجاوب اصدقائي مع بعض على السؤال هذا ونقدر يعني مثل ما بقولوا نفهم ونفهم اهالينا المسلمين شو القصه، ليش نحن كشعوب عم نرفض الحداثه؟ يعني نحن شو ناقصنا؟ شو بنقصنا عن الشعب الاوروبي مثلا حتى نكون وضعنا الصحي، وضعنا الاقتصادي، وضعنا السياسي، وضع كل وضعنا كشعب حضار في في خلينا نقول سلم الحضاره بمستواهم. فخلينا نبتدي مع اخونا يسري والسؤال يعني تخلف الشعوب العربية ورفضها للحداثة والرقي والتقدم برأيك لماذا؟ خلينا نبدأ من هالسؤال سؤال الحلقة خلينا نبدأ فيه تفضل آه الشعوب العربية شعوب آه مقموعة ده ده بداية يعني شعوب تعيش تحت حكم آه شمولي حكم الفرد، حكم حكم دكتاتوري، كل الشعوب العربية بلا استثناء. آه من الـ الـ الـ الـ يعني النوع ده من النظم الديكتاتوريه ما بيحبش الناس اللي بتفكر. فبيعتبر ان الـ الـ يعني أي حد يفكر هو مش عايز تجديد وعايز يبقى الوضع على ما هو عليه. إحنا معنا الأوقاف وشيخ الأزهر والمفتي لنا أي حاجة مطوعين الدين على مزاجنا فخلينا إيه بقى إيه اللي يخلي الناس الجموع دي نايمة إحنا عايزين الجموع دي تفضل نايمة نعمل إيه؟ يبقى نديهم مزيد من الدين مزيد من التخويف مزيد نروحوا أعبدوا وصلوا وصوموا وعمل قنوات واعمل شيوخ واعمل دعاة يصدعوك اناء الليل واطراف النهار بنعقهم وزعقهم والجمعه تتكلم في كل مكان والمكبرات الصوت في كل حته المواطن يبقى عايش في يعني مستنقع دين في مش عايش اصلا في الحياه عايش مستني بس عشان يروح يغور في داهيه يموت ويبدا يحظى بالنعيم في الحياه الاخرى فالحياه دي سيبها سيبها للحكام وسيبها للناس المليونيرات واصحاب القنوات واصحاب السطوه ان انما أنتم ايها الجموع الجاهله التي تساق كالانعام خليكم انتم في في الهكم ودينكم وحياتكم الاخره وسيبوا احنا الحياه دي فيحصل هنا بقى الاله الاعلاميه تشتغل على ايه بقى؟ لو حد يتكلم عن التطور، حد يتكلم عن الديمقراطيه، حد يتكلم عن مش عارف ايه ويعني الدين, الدين نفسه بيساعد يعني بي بي على المناخ ده لأن الدين أصلا سلطة أبوية بيقولك لازم تسمع ولازم تطيع ولو ما طيعتش هتتعاقب لازم تعمل كل حاجة زي ما الإله عاوز والإله ده له 500 وجهة نظر لازم كلها تمشي عليها انت شويه مالكي وشويه شافعي وشويه احمد بن عنبل وشويه عبد السلام النابلسي انت ماشي في كل حاجه انت لازم تاخد والله بجد جاه لازم تسمع كل الناس دي اسالك يسري هل هل هل, هل الثلاثي خلينا نقول هو الوحيد المسؤول عن تخلف شعوبنا ورفضها للحداثه اما الشعوب كمان عليها خلينا نقول واجب او يعني مسؤوليه تجاه رفضها للحداثه هل معقول يعني نشيل حملنا كله نرميه يعني هاي الاسطوانه اللي تعودنا عليها من من اهالينا بصراحه انه نرمي بلاوينا كلها على غيرنا فهل هل من المعقول كلهم بثلاث القمع هم يتحملون المسؤوليه ولا في جزء من المسؤوليه تتحملها الشعوب كمان لا انا رايي مش جزء يتحمله الشعوب انا رايي هو الجزء الاكبر لان ما فيش تغيير ممكن يجي لوحده كده ما فيش حكومه او حاكم مستبد هيجي يقول النهارده انا ههدي للشعب ديمقراطيه وحريه وشكرا سلام عليكم انا ماشي او تعالوا حاكموني بعد كده على كل البلاوي اللي انا عملتها فالفكرة انه الناس هما العامل الأول والأساسي في أي تغيير مفيش تغيير بيحصل بدون ثورة شعبية الناس هي اللي تغير الحاكم ما بيغيرش مش هتيجي دولة أجنبية تساعدك انت يا شعب علينا انك تغير تغيير لازم يبقى 80% من الناس 80% من الناس و 20% عوامل أخرى عوامل أخرى في البلد يعني بس الناس لازم تقوم إذا ما قامتش الناس وانتزعت حقها انتزاعا مش مش هنشوف تغيير. التغيير لا ياتي من فراغ، ياتي نتيجه عمل وعمل منظم وثورات لها من يعني من يقودها يعني ثوره 25 يناير ثوره عظيمه بكل المقاييس. انا يعني اكن لهذه الثوره الكثير من الاحترام والحب. آه لكن آه ثورة آه ثورة بلا قائد، ثورة بلا بلا من هون طرحت نقطة كثير مهمة يا يعني شعوب كلها بصراحة ثارت وكان بدها الحرية والحرية أسمى أسمى معاني الحياة بصراحة يعني إذا وصلنا لمرحلة الحرية نحن بشعب حر والحر هو المبدع. بس ليش صار فينا بعكس بعكس ما ما كنا نحلم اصلا، بعكس ما طلعوا فيه الناس كلمه حريه طلع شفنا شفنا بلاوي زرقاء يعني يعني طلع في ناس بتقول نفسا اللي طلعوا ينادوا بالحريه طلعوا يصاروا ينادوا بالخلافه وتعرف انت الخلافه هي هي او المعارض الاساسي للحريه يعني او او العدو الاساسي للحريه الواقف في الصف الاخر. أه الحرية في عالمنا العربي أسف جدا الحرية في عالمنا العربي أه أه مختلفة يعني في الناس بما أن العالم العربي يعني كله أو غالبيته الغالبية العامة من العالم العربي كلهم مسلمين فيهم قطاع كبير جدا من ال... من الناس دول مقتنع ان ال... ان الاسلام هو النموذج الافضل للحكم. هو هو هم معتقدين كده و... وفي نفس الوقت معتقدين برضه ان مفيش اي دوله بتطبق الاسلام في الدول العربيه لان انا أنا أنا أعتذر تليفون بيرن أنا آسف أنا ممكن أفصله كمان يا ريت يا ريت وأتمنى أتمنى أصدقائنا اللي يتصلوا فينا على الفيسبوك يقدروا إنه نحن في حلقة ما بنقدر نجاوب فأتمنى يخففوا من العادة هي يعني آه لا أنا قفلت التليفون خالص لأن اكتر من شخص كلمني ومش هينفع لازم أقفل التليفون عشان أعرف أركز أنا بقول إيه احنا كنا بنتكلم في مفهوم الحريه بالنسبه للمواطن العربي قلنا ان في قطاع كبير جدا من المسلمين مقتنع تماما ان الحريه والديمقراطيه والدوله الكامله هي في في, في النموذج الاسلامي في نموذج الخلافه في نموذج ابو بكر وعمر وعثمان فنحن احنا لو اقمنا هذه الدوله سوف تكون هي السعاده يعني بعينها وراسها تمام الناس الغالبيه العظمى من الشعوب العربيه مقتنعه بهذا ولذلك آه هي بت في قرارة نفسها آه لو في اي حكومه يعني لو قلنا في حكومه علمانيه او في حد فئه من الناس آه عايزه تعمل حكومه علمانيه حديثه زي آه اوروبا وامريكا وكندا والدول المتقدمه ايه وترسي قواعد الديمقراطيه بجد وفي حكومه ثانيه بتقول لهم انا هعمل لكم شرع الله لا الغالبيه هيروح عند شرع الله رغم انه غالبيتهم يعرفوش يعني ايه شرع الله ولا يعرفوا حاجه عن الله نفسه ما يعرفوش حاجه هو شرع الله وخلاص يعني احنا <تصفيق> <تصفيق> <م> عندنا <تصفيق> رأيك برايك يسري اذا اذا شعوبنا هلا فهمت شرع الله كما نفهمه نحن هل سيبقون يطالبون بشرع الله؟ الأضية القضية طبعاً أكيد لو فهموه زي ما احنا فاهمينه مش هيطالبوا طبعاً بل بالعكس هياخدوا الله وشرعوا يرموهم في البحر. إذا فهموا زي ما احنا فاهمين بس المشكلة عشان أنت توصلهم للمستوى ده من الفهم دي عايزة بقى إيه معجزة يعني يعني تخيل أنت مثلاً نزلت بلد زي سوريا ولا مصر ولا اي دولة عربية ورحت لواحد بيصلي خمس اوقات في الجامع انه قد كده، ازاي تحول الشخص ده الى انه يبقى جان او يبقى يسري؟ دي بقى كانك انت ايه؟ بتعمل يعني ايه؟ من ال يعني كده وصلت مثلا من ال عملت جهاز يوصلك أو, او او او او يعني ركوبة طائرة توصلك من الارض للقمر في اقل من ثانية. شيء مستحيل يحصل. لازم انا ول ولذلك انا اقول ايه؟ احنا كلامنا دايما أن احنا بنتكلموا يا جان وموضوعات اللي احنا بنكتبها وبنطرحها دي مش بنخص بيها الناس اللي المنبطحه للدين، المستسلمه للايمان الاعمى، اللي ما عندهاش فرصه ولا ولا ولا ولا اي قدر من استعداد انها تسمع او تفهم. احنا بنوجه كلامنا للناس اللي اللي عندها اسئلة وحابه تسمع اللي عندها اسئلة وحابه تتنور لازم يكون عندك انت الرغبة الاولى في المعرفة وبعد كده تبدأ زي ما يكون واحد بالضبط صوته حلو وعنده الموهبة بس ما بيعرفش يغني عايز حد ازاي يعلمه يغني لان الغنى ده يعني تدريب وحرفية الغنى غير الموهبة غير الحضور غير لكن الشخص اللي, اللي عنده دماغه بالقد بيقول هو يعني معقول يبقى فيه اله رحيم وتبقى فيه امراض طب والاله الرحيم ده ما يشلش الامراض ليه ما هو قادر على كل حاجه ما يشمل ويقول ايه آه كره ارضيه خاليه من الامراض مش عايز اسمها امراض مش حاجه اسمها الانسان, يعي. الإنسان يعيش كده ويجي عليه وقت يموت وخلاص يعني موازين الكون مش هتختل اذا اذا الاله قرر كده يعني لكن بالشخص ده ان هو يوصل للتفكير ده يعني يبدا يعي الامور يبدا يفكر يبدا يقول طب يعني هل يستقيم هذا الامر؟ هل يستقيم ان الاله لما يحب يبعت رساله للناس استخدم نفس الاسلوب في كل الرسائل مع العلم ان الناس يعني الرساله الاولى والثانيه حرفوا الكلام وموتوا الأنبياء وبهدئنوا الدنيا حسب كلامه في القرآن طب الرسالة الثالثة المفروض انا بقى ايه كإله بقى مفتح وفاهم اقول لا انا هغير بقى الطريقة الثالثة دي مش هخليها كده مش هبعت بقى رسالة مع واحد من الناس وبتاع انا اعمل حاجة جديدة انما الاله اله إيه إيه إيه مش مبتكر اله قاعد بيكرر نفسه دائما لإن الحقبة التاريخية الزمنية كانت بتتكلم عن النوعية دي من الآلهة. إيه إله إيه إيه إيه يقدر يعمل كل حاجة وما بيعملش أي حاجة خالص. يعني هو إله منتهي صلاحيته بصراحة وإله إله خرج من من عقول القرون الوسطى وانتهى انتهت صلاحيته العقلية اللي موجودة في القرون الوسطى لا تتماشى مع العصر بس يسري يعني أنت قلت إنه الشخص نحن بدنا الشخص اللي اللي فيه خلينا نقول الملكه من التفكير انه يقدر يسال اسئله، بصراحه انا رايي انه نحن ما بهالشخص هذا اللي عنده ملكه التفكير وملكه انه يسال اسئله، نحن بالاشخاص اللي غير قادرين انه يفكروا يعني هم خائفين من التفكير اصلا لا يقتربون منطقه التفكير هي هي الشريحه اللي بدنا اياها تفكر، يعني الشريحة اللي, اللي مثل ما تفضلت حضرتك موهوبة مثلا مثل أخونا أحمد حرقان ولا في الأخ أسامة أنا إن شاء أتمنى يكون إن شاء الله على أساس كنت أقول، أتمنى يكون متابعنا يعني هم من السلفيين الأخ أحمد كمان في من السلفيين اللي كانوا يعني وصلوا لمرحلة الدواعشية أو الطلب وتبر يعني الأسامي هي عندنا ملكه التفكير ففكروا جمعوا وخلص تركوا بس نحن بدنا الشريحه اللي ما عم تفكر اللي خايفه من التفكير هي الشريحه الاكبر اللي نحن بدنا نمد ايدنا ونطالعهم من هل من المستنقع هذا المستنقع الارهابي المنحط المتخلف بدنا نطلعه من القرون الوسطى كيف نصل نوصل لهالناس هاي الحقيقة بحقيقة.. آه... عفوا اه.. ولا يهمك.. خد راحتك وانا راح لا, لا لا لا لا لا انا بس.. آه... ال... الكلبة بتاعتي.. بكلبة زق الباب تعمل.. حاجات.. ااا آه... القطار.. التغيير.. والتجديد.. وال... والحصول على المعلومة.. بدأ بعصر الانترنت.. الانترنت عمل عمل يعني ثوره في عالم تناقل المعلومه والحصول على المعلومه بشكل يعني لا يصدق فال... ال احنا في مصر يعني لو رجعت للزمن انا كنت عايش في مصر لو رجعت مثلا 30 سنه لورا ولا و... و... يمكن ابدا تسمع حتى عن اسم حد ملحد يعني لو تسمع حد ملحد دي اه تقول ملحد يعني ناس ما يعرفوش حتى ملحدة يعني ملحدة يعني شطان مثلا فهما متى يقنون كده من كتر كلمة اه الحاد اللي بتتردد في القرآن اه احنا طبعا بنستخدم كلمة ملحد دي اه جزافا كده وامعانا في في, في ال يعني نكاياتا في, ال في اللي بيطلق على المختلف انه ملحد ان انا عندما انكر آه عليك تفكيرك واقول ان تفكيرك ده غير صحيح أبقى انا ملحد. آه انا الحدت عن الحق وعن وعن الطريق الصواب بس مش مش دي قضيتنا قضيتنا انا متاكد يا جان انه انه في انا قلت لك من شويه احنا ما بنعولش على الشخص اللي المنبطح اللي مستسلم تماما لكل مزاعم الدين الواهيه. انا انا ك... احنا بنعول على اشخاص اللي عندهم اسئلة تعرف ان حتى ب... بل... يعني ال... ال... الحاد ده او التنوير او المعرفة دي عدوى يعني النهاردة انت يعني انا مثلا الحاد انا في ناس الحدت عن طريق الحادي ما فيش داعي هم مين يعني هم ما كانوش بيفكروا لكن لما شافوني وانا يعني قدوة ليهم وشافوا تصرفاتي وبدأوا يسألوني انت ليه بقيت ملحد أقول لهم أنا بقيت ملحد علشان كذا وكذا وكذا لأنه لا يستقيم هذا الأمر لأن ده ما ينفعش ضد الفطرة السليمة ضد الإنسانية ضد وحتى أفنت لهم كل مزاعم الإسلام ومزاعم المسيحية واليهودية ومزاعم حتى فكرة الإله نفسه يعني الفكرة جت منين وبدأت ازاي وقد ايه الفكره دي ضعيفه جدا فكره الاله الخلاق الرحيم العادل خاصه الاله يعني الذي صوره محمد في قرانه الاله ده اله متناقض ومريض وديكتاتور الى ابعد مدى فيعني مستحيل انا يعني اصدق بهذا الكلام ولذلك انا قرات في المسيحيه وقرات في اليهوديه وفي النهايه آه يعني القيت بكل هذه الاديان في سله الـ الـ الـ يعني الخرافه انا لا اصدق بهذه الاشياء تماما يعني انا في شخص سالني مره يا قال لي قال لي طب انت ايه اللي انت عاوزه عشان ترجع تؤمن بالاله قلت له انا ممكن اؤمن بالاله اذا الاله ده تواصل معايا واقنعني ان كل الاحداث اللي حصلت في الكون وفي التاريخ من بدايه ظهور الانسان على كوكب الارض لحد الان كلها احداث في منتهى الحكمه في منتهى الخير وان الزلازل هي منتهى الخير وان البراكين والامراض والتشوهات للجنين والاطفال والمواليد والاوبئه وال... كل الحاجات دي خير اذا اذا اقنعني هذا الاله ان كل هذا الشر هو خير انا مستعد اؤمن بالاله طيب يسري خلينا نطرح سؤال على ال... على اخوتنا المسلمين الاستاذ كيف طرح عم بيقول يا ايها الاحرار اسالوا المتدينين هذا السؤال ما فائده الله في الحياه يعني شو رايك بهالسؤال هذا آه يسري؟ ما فائدة الله في الحياة؟ آه جان سامعني؟ اه سامعك سامعك تفضل يعني نحن بس بد انه إن شو فائدته الله بالحياة يعني إذا إذا اليوم الله موجود طلع عنا نحن أنا هذا هو موجود أنا هون والحياة رح تمشي كما هي شو شو فائد فائدته؟ شو شو شو الله آه يعني أنا اليوم إذا آمنت بالله بأ وأنت آمنت بالله بأ شو شو راح تستفيد شو الفائدة اللي اللي راح تأخدها من وجود الله آه يعني هو الله أصلاً عباره عن فكرة مظبوط يعني الله مجرد فكرة أنا بطرح فكرة أنا بقول أن هناك إله لل لهذا الـ لهذا الكون وإن الإله ده قال وعمل ومفيش دعوة عملية وأليم، هما يعني في المضمون إن أنا بقول إن هناك إله لهذا الكون. لو أنا جبت شخص لا يؤمن وقلت له في إله لهذا الكون. طب بيقول إيه؟ بيقول لك إيه إعمل كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أقعد أبص فيه وأنا كإنسان بقى يعني ماليش ما بالفطرة كده، إنسان ما عنديش ديانات. هقول لأ ده مش لطيف وده ما ينفعش وده في ظلم وده في يعني هقعد أنقي هذا طلبات الإله وأقول لأ لأن الإله ده آآ آآ عمل أشياء ضد عكس الفطرة السليمة الإنسانية أنا أرفضه فأنا أرى أن رفض الإله أفضل كتير من الإيمان به لأن أنا إذا أمنت بإله يبقى حقامن من خلال دين وبالتالي هتبع تعاليم هذا الدين وهبدا أكره وأحب في هذا الإله اللي الإله عاوزه هعمله لا أنا, ما ما أنا مش عايز كده أنا أصلاً أنت بتقدم لي مجرد فكرة طيب اوكي، لو انت عايز تقنعني بيها بقى ومستعد اقبل بكل حاجه هيقولها الاله، اذا الاله ده قال لي انا عايزك تجيب سكينه كده وتمشي في الشارع اللي يعني تشوفه تديله واحده. هعمل كده بس بشرط اذا جعلتني اتيقن من وجود هذا الاله وجعلتني اتيقن ان هو الاله، يعني لازم اتيقن ان هو فعلا الخالق ثم اتيقن من وجوده، اذا اقنعتني بكده يمكن احنا خالقنا يعني اله عنده تبلل في نابو خلاص يبقى لازم نسمع للاله ده طبعا اشكرك اخوي يسري طبعا انا احيي استاذنا كفاح واستاذنا كفاح يظهر بيحب اللحمه كتير قوي يعني على <تصفيق> قد لا لا انا لا اقول شيء خارج يا استاذ كفاح انا بس احب حبيت امزح معك يعني ليس اكثر ولا اقل انا اعرف حبك للحمه والشحمه وكل محتويات الهبره يعني على كل حال على كل حال خلينا نروح على نقطه ثانيه برايك يسرى تاثير كثره الطوائف الموجوده في في في في اغلب الديانات بصراحه بس نحن نركز خلينا نركز على موضوع الاسلامي لانه شعوبنا الاغلبيه الساحقه منها تؤمن بالاسلام والاسلام يعني بتعرف الطوائف فيه كثيره كثير برأيك شو تاثير آه كثره الطوائف كثره المذاهب على على شخصيه المسلمه آه في في عدم تقبل الحداثه؟ آه الدين الاسلامي في نصوصه آه دايما يقول لك لما يخاطب يخاطب يقول لك يا ايها المؤمنون آه اذا هناك مؤمنون وهناك غير مؤمنون اول دي تفرقة يعني دي ناس اسمهم مؤمنون وهناك يعني اخرين او اخرون غير مؤمنون المؤمنون دول مسكتوش ازاي احنا نبقى مؤمنون بس احنا لازم كمان نبقى انواع واشكال لإن لان هي العملية بدون رابط ولا ظابط دين مش محدد انطلق فيه زي ما انت عايز القرآن وحمله أوجه زي ما قال سيدنا علي أو سيدهم علي نقول سيدنا يعني ماشي مش ال الأحاديث حدث ولا حرج سيرة تاخد منها اعمل زي ما انت عايز انت عندك يعني طبخة تستطيع منها تعمل منها أصناف انت في مطبخ في كل حاجة اعمل احاديث بالبشاميل، واعمل اعمل زي ما انت عايز، خد اي ما هو كله متضارب، ما هو ما ما ننسخ ما ننسخ من آيه او او او او ننسيها ناتي بمثلها او بخير منها، يعني انت خد الايه دي وقول دي منسوخه اعمل انت عايزه. ويعني اه فظهرت بقى ايه؟ الحنابله والأشاعره وظهروا بقى المعتزل الناس اللي مش مؤمنين بالكلام ده أصلا وظهر من قديم الأزل ظهرت الجماعات المختلفة لأن دي طبيعة الإنسان بيختلفوا بس يختلفوا ويقتتلوا ويقتلوا بعض لأن دي أولا دي كانت طبيعة الأجواء زمان في جزية العرب لكن لما حاليا لما يقتلوا السنه والشيعة ويقتلوا بعض لمجرد ان انت سني وانت شيعي دي بقى دلاله قاطعه على ان الامه دي ما زالت تعيش في جزيره العرب من 1450 سنه ما خالص يد الحداثه اللي احنا بنتكلم عنها لم تص لم تصب هؤلاء الناس خالص ما وصلتهمش الحداثه ما يعرفوش ان في ان في الاتحاد قوه ما يعرفوش ان فصل الدين عن الدوله ما يعرفوش ان الافكار الدينيه دي مجرد افكار لا دليل عليها اصلا ولا يجب ان تتعامل مع الدين على ان له ادله ماديه الدين يعني ما حدش شاف محمد وهو بيوحى اليه ما حدش شاف جبريل ما حدش شاف حد ما فيش حد, حد شاف حاجه خالص يعني ما الموضوع مجرد كلام انتقل الينا من من يعني من مئات السنين ولا الاف السنين يعني شيء قديم جدا وما كانش فيه حتى حاجه تحفظ بيها الماده او النص ده دخل عليه التعديل والتغيير وال يعني اشياء كلها انت في في موسوعه كلام مجرد كلام فيعني تعول على الكلام ازاي؟ ازاي تاخد هذا الكلام المساله يا جان مساله في يعني في في منتهى الصعوبه انا يعني عايز ارجع برضو لنقطه الشخص اللي انت بتقول انا عايز اعلمه يفكر انا عايز اطلعه من ال عايز اطلعه من ال من دائره الوهم اللي هو اللي هو ده فعلا انا يعني انا معاك ان ده يعتبر هدف هدف مهم جدا انك انت توعي الناس الناس خوفها من العقاب وخوفها من الاله وخوفها من النار النار الغير منطقيه تماما تماما وغير انسانيه تماما انت لو سالت يعني انا عايز اقول بس حاجه بعد اذنك جان لو سالت اي مسلم قلت له بفطرتك السليمه بعيدا عن الاديان هل تقبل ان لما جارك او قريبك يسرق تتقطع ايده انا متاكد ان الاجابه هتكون لا اذا اذا اذا في لحظه صفة كده وفي لحظه حقيقه واعترف بالحق هقول لا انا مش مقتنع ان تقطع ايده يعني ازاي تتقطع ايده ايه العقاب ده يعني انا قلت برضو قبل كده ان العقاب ده يعني عقاب غير رادع غير محترم غير ادمي غير انساني لا يمكن يكون هذا العقاب هو نتاج عقل اله رحيم لا يمكن مستحيل العقاب ده في القران بيهدم القران كله فكره الاله لا يمكن ابدا قطع يد السارق اكيد بضلع. هو عقاب همجي على كل حال انا في يوم من اخوات اتمنى يكون على الخط قبل طبعا طيب جانو مال. بس قبل ما ناخذ بعد قبل ما ناخذ اتصال جانو يسري في لك سلام من اخونا احمد حرقان حبيت اوصل لك اياه على كل حال خلينا ناخذ اتصال جانو جانو حبيبنا تفضل جانو تحياتي حبيبي جان الك ولحبيبنا واخونا العزيز يسري تبع مشتاقين شكرا حبيب لك جانو حبيبي مساء الخير شكرا حبيبي قلبي يسري. تحياتي لك كله طبعا بالنسبه لموضوع اليوم الحداثه والاسلام انا بشوف انه الإسلام مثل يعني لباس انت كنت لما كنت طفل كان عندك تي شيرت او قميص كثير حلو بس لما كبرت بدك تلبس هذا اللباس بس ما بتقدر فكره الاسلاميه بالضبط هيك يعني آه، كل دول العالم في في في موديلات في الألبسة في كل أشياء كل عشر سنين أو خمس سنين بيغير ملاب آه، نوعية ملابسهم حتى نوعية فكرهم أنا قصدي الفكر الأهم شيء الفكر بس أنا بجيب كمثال كلباس آه، كلنا شايفين جزيرة العربية من منذ نشأتي لحد الآن عنده نفس ال البسه وما تغير يعني نفسه نفسه ما تغير لكن كل دول العالم طبقت انه الفكره الجزيره العربيه نفس هذا الفكره انت عندما تكون عندك بيت اهل للسقوط يعني انت ما ما بتقدر تروح تصبحها تقول انا سويت ترميم حتى اذا بترممها كما راح تسقط الاسلام نفس هذا البيت هي فقط عبارة عن توقيت للسقوط فأحسن أنه تخرج من هذا البيت بدل ما أنه يقع على رأسك قصدي أنه بلاش أنه تقتلون بالناس يعني هي فكرة إرهابية كفوا عنها يعني كفوا عنها للاسلام انا بشوف هيك ما بدي اخذ من وقتكم تحياتي لكم وتحياكم وتحياك خاص اصلي اخوك بعث لك جزيل الشكر اشكرك جانو جزيل الشكر حبيبي آآ طيب يسرى اذا في عندك اي تعقيب على مداخلة اخونا جانو أه الحقيقه يعني هي اضافه جدا ايه <تصفيق> آه في اعتقد انا فاتح آه لحظة بس <تصفيق> نتفضلك ك... كده اذا في عندك اليوتيوب شغال سكره على وحد. خالص؟ انا سأقفل بس الصوت <تصفيق> على بس الصوت اقفله اه انا قافل الصوت ال ال الحقيقه جانو طبعا خليني اسلم عليه بس في البدايه جانو مساء الخير حبيبي جانو اتمنى يعني نلتقي ونتكلم قريب طبعا جانو انت اضفت اضافه انه يعني زي الباب الخليجي او السعودي او العربي ده برضو ده مظهر من مظاهر اللي بتؤكد ان الامه دي صعب انها تتغير يعني للاسف مصر كانت شويه بعيده عن الجزء ده بس يعني بدات برضه تتاثر تاثر كبير من حيث الجمود جمود يعني كراهيه التغيير وتحريم التغيير والخوف من التغيير وساعد على كده بقى يعني الدين وسلطه الدين وسلطه الحاكم وتحالف الدين مع الـ مع الـ مع السلطه في ابقاء الاشياء كما يعني كما هي بدون اي تغيير وبيعتبروا انه يعني حتى الزي حتى بان في الزي بتاعهم هي نفس الجلباب اللي من 500 سنه هو نفس الجلباب اتغير بقى شكل الجزء اللي فوق الزراير ان هو نفس الشكل بدون تغيير ولذلك تمسك العالم الاسلامي باسلامه وخاصة العرب باسلامهم برغم مرور السنين دي وبرغم ان هم عارفين ومتأكدين ان الاسلام ده لن يقيم دولة عادلة ابدا آه, و, و, و, والتاريخ يشهد ان مفيش دولة واولهم يعني اخرهم السعودية مش دولة الاسلام السعودية دي هل فيها اي عدالة او فيها اي مساواة او فيها اي ديمقراطية خالص نهائي يعني بلد يرتع فيها الظلم كالحصان اللي اللي ماشي في السبق بالظبط كده دوله الظلم الدول العربيه كلها دول ظالمه في كل تاريخها يمكن كانوا الفراعنه عندهم ديمقراطيه معرفش انا مش مش ضليعة قوي بس انا اعرف ان كان عندهم حضاره ودوله وعلم مهول ال يعني النوع ده من البشر الاوراق الشعوب المنبطحه للحاكم الظالم المنبطحة لاحكام الدين الجائره لـ لـ بدون اي نقاش بتخاف تتكلم وبتخاف تناقش وبتخاف من تغيير و و يعني الشعوب دي لديها مشكله ان هي عندها آه يعني عدم مواكبه للي بيحصل. الشعوب دي فعلا لما بنقول بان هذه الشعوب شعوب متخلفه احنا ما بن ما بنقولش لفظ عفوي ولا بنحاول نشتمها ولا بنحاول لا دي كلمه تخلف دي كلمه توصيف صحيح لحال الشعوب العربيه، شعوب تعيش في الخلف تعيش في الازمنه اللاحقه ما فيش ما فيش تطور لما تروح عندهم تحس ان انت رجعت بالزمن الزمن كده 500 سنة 1000 سنة ناس عايشة في الماضي ناس عايشة ما, بي, ما بي. اه فيه هنا ناس متدينة في اوروبا وعايشين بس هم فيما يخص الدين لكن مش مش محرمين كل حاجة ولا ولم, ولم شيطانين كل حاجة احنا عندنا في العالم العربي لو توغلت في الدين هتبطل تتنفس هيقول لك ايه قد قال فلان الفلاني وعن علان الفلاني امنع النفس الله اكبر امنع النفس ويموتوا كلهم طيب يسري اشكرك يسري في معنى اتصال من الجندي المجهول شخص مجهول حابب يكلمه يسري تفضل ايها المجهول معي رساله خلاص للجندي يسري حسن هل تسمعني يا يسري؟ آه أسمعك جيداً ورح بيك وأحبك أيها الرجل. يسري يسري المجهول قال لك أسلم تسلم. الله أكبر. تفضل أيها المجهول تفضل. يوسف حسن اسلم تسلم حبيبي ام جاست جوان تو سي اي لوف يو مان اي لوف يو يو آي يو تو ماي مان اي يو سو ماتش حبيبي هلا انت اتصلت بس مشان تقول له اي يو شو عفيد حين نحن دراما هون قصص عشاق يعني حب حب اي بنتبادل الحب يا عبر برنامج الجايزة. طيب على كل حال راح نحول البرنامج هذا ل نسميه رومانسيات العشاق يعني لا لا جان ممكن نسميه الجهر بالحب القهر بالحب ايوه تمام تمام هذا افضل بصراحه افضل يعني مثل ما بيقولوا افضل اسم للبرنامج الجهر بالحب على كل حال نحن يعني دائما نجهر بحبنا ونجهر ب ب مثل ما بقولوا بافكارنا وهو جهر بالافكار أفكارنا يعني متضمنه الحب اكيد يعني. طيب انا بصراحه يسري يعني في ظاهره بتلاقيها بين الرجال والنساء. اليوم يعني الرجال دخلوا نوعا ما بالحداثه حتى ولو قلنا الشكليه، يعني بتلاقي عندنا الرجال، رجال المسلمين الموجودين في الشرق الاوسط، حتى في غير الشرق الاوسط، يلبسون الالبسه الغربيه ويحرموا هالالبسه الغربيه على النساء، يعني كيف كيف ممكن يعني تحلل الظاهره هي انه الرجال او النوع الذكري خلينا نقول دخل في الحداثه ولو كانت شكليه، ولكن النساء حتى في شكلهم يجب ان يبقوا في العصور الوسطى. ما هي دي السلطه الذكوريه اللي منحها الدين والقبيله والمجتمع للرجل. الرجل مثل حظ الانثيين. الرجل قوام على الست، الرجل يضرب الست إذا لم تطيعه ويهجرها في في السرير مع العلم يعني هذا كلام غير حقيقي تماما وغير منطقي لان التي تهجر هي المراه ما شفناش واحد بيهجر بيعاقب مراته انه بيهجرها في السرير انما احنا شفنا ان المراه لما تحب تعاقب الراجل تهجره في السرير فكلام لا اللي شفنا نحن كملحدين يعني انا ما غير وحدة. بس المشكلة عند المسلمين على مبدأ المسلمين اللي عنده أربعة فممكن يهجر واحدة ويعطي الدور للثانية يعني فيأخذ دور من دور مثل ما فعل محمد يعني بي أظن بكان بي بدور بي شو كان اسمه السوداء عطاها لعايشة سويداء سوداء المهم نوع من السواد يعني كان ال يعني ممكن على على كلامك يبقى خلاص يبقى القران ده معمول للجماعه دول اللي كانوا عندهم قدره يتجوزوا اربعه انما الشباب دلوقتي اللي مش لاقي ياكل ده اللي مش لاقي واحده يبقى القران ده مش معمول له معمول للجماعه بتوع جزيره العرب في القرن السابع الميلادي وبينتهي عندهم لان الدنيا اتغيرت الدنيا اختلفت واتغيرت و... وبالتحديد حتى يسري ببالتحرك. تحديد معمول للاغنياء يعني حتى كان في قراء القرون الماضيه ما كانوا يقدروا يتجوزوا مثلا وحده 2 وثلاثة يعني اه هو هو هو يعني اذا احكام نخبويه بقى يعني انت بتصدر احكام يعني ينفع يعملها بعض الناس انما غالبيه الناس ما يقدرش يعني انت لما تقول للرجل مثنى وثلاث ورباع انت بتخص بتخص هنا القادرين على ان هو يبقى عنده مثنى وثلاث ورباع و... وبتدي برضو فرصه للناس اللي, اللي ما عندوش اي يعني اللي... اللي... يتجوز هباء كده واعتباطا وخلاص و... ويعرف ياكل يعرف يعول ما يعرفش معاه يعني شيء مش يعني انا انا يعني ارى ان تقنين الجواز من قبل السلطه الدينيه ده شيء يعني دي ده حاجه دون الزواج ده او العلاقه بين الراجل والست دي مساله خاصه بالارض بالواقع لان الواقع متغير العلاقه بين الراجل والست اختلفت وتغيرت النهارده بنشوف في شعوب كتير جدا اكثر من المسلمين بكتير علاقه الراجل بالست اختلفت بيعرفوا بعض وبيصاحبوا بعض وبيخلفوا بيتجوزوا بعد 20 سنه و30 سنه في ناس من في يعني ما جواز اصلا ويعني الجواز ده مبقاش حاجه عشان نهدي بيها الاله الجواز بقى كانه يعني قرروا ان هم ايه يعني طبعا انتوا الناس فاهمه يعني انا اقصد ايه ان هو حاجه كده ايه احتفال تعبيري شيء كده لطيف هديه بيقدمها الزوجين لبعض ورود جميله هو الجواز كده بقى يعني اضافه لعلاقتهم او مزيد من الربط لعلاقتهم لما لا الاله راضي ولا المجتمع رافض ولا حد بيتكلم في اي حاجة فكرة الجواز فكرة ابنة بقتها ابنة اه في جواز في كل حتة بس مش زي يعني عندنا لو في واحد يعرف واحدة ده هيقام عليه الحد وممكن يتجلد ويموت او يترجم ويموت او يعني او او على الاقل يقبضوا عليه مباحث الاداب ويعملوا له قضيه ولو هو شخص معروف اتفضح واتفضح اهل يعني عندنا مصيبه سودا في بلادنا سواء على المستوى يعني الدنيوي الحكومي او على مستوى الدوله او على مستوى الدين والاخلاق ولو في سلطه دينيه زي السعوديه ممكن يقصوهم برضو في ميدان عام عادي فيش مشاكل يعني المفاهيم دي لازم تتغير بقى مفاهيم الزواج وان الزواج يجب ان يكون تحت غطاء شرعي و... لا احنا عايزين نتحرر بقى يعني بداية التحرر الحقيقي من حاجة زي كده انا ما بقولش برضو دي مش دعوة عشان ما جيش واحد يقول يوصل يقول دعوة بقى للعلاقات وبتاعه و وال... اي واحد يعرف واحدة لا انا ما بقولش كده انا بقول الجواز الرسمي طب أنا ما هو انا مش معترض على الرسمي في انجلترا مثلا او في امريكا بقول حاجه لطيفه بس مش لازم يكون هو الاساس يعني مش لازم يكون يعني لو لو الناس دي مش متجوزه يبقى لازم اقتلهم وادمرهم واحبسهم واسجنهم والكلام ده خلوا الناس تعمل اللي هي عايزاه لان هي هتعمل اللي هي عايزاه زي انا برضه معترض على حاجه بتعملها الحكومه الانجليزيه الناس كلها بتتعاطى مخدرات يعني مش الناس كلها طبعا يعني قطاع كبير من الناس انزل هولندا الاقي الناس قاعده على القهاوي بيلفوا وبيشرب ما عندوش اي مشاكل بس الحكومه الهولنديه بتحصل مليارات من هذه التجاره انجلترا عندها التجاره دي وموجوده وانا عايش في انجلترا واعلم جيدا كم عدد الدراج ديلرز اللي, اللي بس حواليا هنا في الفيليج اللي انا عايش فيها يعني اعدادهم مهوله فما بالك بقى بكل انجلترا وبكل مكان ولندن وكل بلد يعني كل انجلترا هتلاقي اعداد مليارات من من الدولارات او من جنيهات الاسترليني دي على الدوله جراء ان الدوله رفضت تعمل حاجه هي شايفه انها غلط وخلاص طيب ما هي غلط وخلاص بس موجوده طب ما انا استفيد من ما هو موجود موجود انا استفيد منه اقننه واعمله ليجل قانوني و... وانا استفيد منه ما هو موجود موجود انا مش قادر اغيره ف فال... العلاقات بين الرجل والمراه موجوده من قديم الازل على أنا... يعني هو تشبيه يعني تشبيه ممكن يكون غير عادل ولكن عادل في نفس الوقت يعني العلاقه بين الرجل والمراه هو ليس مضر وليس يعني نهائيا بالعكس هي الطبيعه نحن اذا رفضنا العلاقه بين الرجل والمراه تحدينا الطبيعه يعني هي طبيعتنا وكل حياتنا اصلا مبنيه على الاساس الاساس انه انه نحن نتكاثر يعني جيناتنا هي اصلا يعني للتكاثر يعني هي بس بدها تتكاثر ما بيهمه مين انت وشو عم تساوي وشو ما عم تساوي المهم تتكاثر وكل حياتنا يعني مبنيه على الاساس يعني انا اليوم لما البس احب لبس الجديد فهذا لانه يعني كجيناتي عم تطلب مني انه تفرجي حالك للنساء حتى انك قادر انك مبهر للنساء وكلها فكره التكاثر يعني. على كل حال برايك يسري انه الحداثة هل ستفرض نفسها؟ يعني بمعنى أنه نشوف هلا عبر التكنولوجيا خلينا نقول نشوف هلا كل الشعوب الإسلامية تستعمل الإنترنت تستعمل فيسبوك تستعمل اليوتيوب آه مضطرة يعني شاءت أن ابى ام أبت رح تتصادم مع هالأفكار يعني اللي حتى الشيخ اللي بالزاوية اللي موسم عام بعمره بمساله الليبراليه والحداثه والملحدين صاروا صار عندهم فكره يعني اقل شيء يعني فكره انه من هم الملحدين، فبرايك الحداثه ما رح تفرض نفسها على هالشعوب هي والشعوب بالتالي تتقبل هالحداثه هاي انشاءت ام أبد احتمال ما نقول احتمال الجيل 30 40 50 سنه هدول ما يتقبلوها لكن الجيل الطالع على العمره 15 16 20 سنه آه يعني راح يتقبله يعني مو بالغصب ولكن الحداثه تفرض نفسها شو رايك أه جان طبعا ما فيش كلام يعني انا هبدا بس باخر جمله انت قلتها الحداثه هتفرض نفسها ده بلا شك لان هي الواقع ان هي فرضه نفسها فعلا علينا النهارده كنت بقول لك عن عدد اللادنيين والملحدين اللي بدأوا يعلنوا عن نفسهم شوف انت برنامج الجهر بالإلحاد والبرامج المختلفة شوف بدأت بأعداد قد إيه ووصلت لأعداد قد إيه انت لو عملت يعني إحصاء طبيعي جداً وعادل جداً وبدون أي تجاوز أو أو مبلغة أنا أرى إن لو قلنا إن عدد الملحدين جدلا يعني كان 100 شخص من خمس سنين انا متاكد ان هم دلوقتي مثلا مش اقل من 5000 بالظبط كده من 100 ل 5000 او يمكن من 100 ل 10000 فشوف كانوا كام آه في من خمس سنين ودلوقتي ليه بقى؟ لان هي الفكره كلها انت لما تتجرد من الخوف اللي احنا اتكلمنا عنه وانا وانت في التليفون يا جان آه الخوف آه بي بي بيحجب الرؤيه. انت لما تبقى خايف ما تقدرش تشوف حاجه على طبيعتها ابدا وتبقى... انت لان انت اصلا يعني نظر... نظرتك للحاجه دي نظره مرتعشه، نظره مرتعده، نظره فيها خوف انت بتبص عارف زي ما يكون واحد مثلا ايه شاف مثلا معدي في الشارع كده وعربيه خبطت واحد فالراجل يعني وقع على الطريق العام كده. فأنت خايف تبص عشان تشوف منظر الضربة والدم والمنظر ده بالنسبة لك بشع مش قادر تتحمله كذلك نظرة المؤمن قوي إنه يفتش في دينه دي دي مش سهلة أنا أنا ما بلومش على حد أنا بعذر الناس لأن أنا مريت بالمرحلة دي مرحلة إن أنت تبقى خايف أنا ترى اللي بعمله ده صح ولا اللي بعمله غلط أنا يعني ك الناس دول بيضحكوا عليا او انا شيطان يمكن انا مش فاهم طب ما اروح اسال حد في الدين يعني ده في البدايات دي تبقى صعبه جدا بس بقى مجرد ما يعني رجليك دخلت وبدات تفكر يعني تصحي حته الوعي العقلي عندك وتقول طب انا يعني طب فعلا طب انا هقرا دي طب انا هدخل في المرجع ده هقرا الكتاب ده طب انا هشوف ده قال ايه ومين ومين عمل ايه يوم بعد يوم وشهر بعد شهر كل ما تتعمق في معرفه الاديان كل ما تزداد بعدا عنها ورفضا لها هي الاديان كده انت بتكتشف حقيقتها الدين له وجهه جميله قوي لطيفه يعني ما تقرا وجهه كده من من من بره انت تقول بص حاجه رائعه جدا كلام محترم لو انت بقى عايز تعرف الدين ده كويس سيبك من اليافطه دي وادخل جوه ادخل جوه المحل سيبك من اليافطه اللي بره دي وادخل جوه المحل هتشوف هتشوف بقى العجب هتشوف اول حاجه تصطدم بيها التناقض واللا انسانيه والحاجات الغير مبرره في الدين يعني يعني أنا مش شايف مثلا يا جان النار ليه اللي مش مؤمن لازم يخش النار ويتعذب لملايين السنين؟ أنا مش لاقي أو مليارات السنين، أنا مش لاقي حكمة معقولة في دماغي. طيب ويعني طب بقدر الجحيم ده والعذاب ده المفروض تكون يساويه قدر من التيقن. يعني أنا لما الإله يعلم جيدا ان انا متيقن من وجوده وعذابه وجنته فبقدر هذا اليقين بقدر العذاب ده المنطق بيقول كده طب ده مفيش يقين خالص يعني انا لا استطيع ابدا ان اتيقن من من من الدين او من وجود الاله لا مفيش طريقه مش طريقه خالص انت مطلوب منك ان انت تطيع وتسمع بدون امعان لعقلك خالص يعني مش شغلتش عقلك احنا عقلك خالص النهارده، ريح عقلك شويه وخليك معانا انت، هو ده اللي الدين عاوزه منك. فا يعني آه طيب مسألة بيان طيب أشكرك أخو يسري، على كل حال أخوي كفاح طلب منا نعمل نعمل حلقة عن المعشوقات يعني تعدد المعشوقات. على كل حال أنا أرحب فيك أستاذ كفاح وطبعاً أنا أشرف لي وجودك معنا دائماً مهما كان نوع الحلقة وأنا بتعرف أنا متضامن معك خصوصاً بأن هذا على كل حال أه أه جان حبيبي جان ممكن بس أه أنت بلغتيني بلغتيني سلام من أحمد حرقان أنا ببلغ أحمد حرقان تحياتي وسلامي وأشواقي وحبي الذي لم ينقطع ولم ينقطع ابدا لشخصه وافكاره. اشكرك يسري، على كل حال اصدقائي يعني اتمنى منكم طرح اسئله حتى نقدر نجاوب ونفكر مع مع بعض سوا فيها وطرح افكار يعني نتناقش فيها واتمنى من اخوتنا المسلمين يكونوا عم يسمعوا مثل ما قال اخونا يسري ما بكفي انك تشوف الـ الـ الواجهه تبعت السوبر ماركت وبتقرا العنوان ادخل ادخل الى الى هذا المحل ادخل في الدين ادخل في الدين، تعمق في الدين، تعمق في دينك لانه انت انت بصراحه لا تعرف دينك يعني اغلب المسلمين اليوم يعني لولا مساله اغلب المسلمين لا يعرفون مساله في الكبير يعني لولا انه انطرحت بال... بالاعلام وبالجرائد وبكل وسائل الاعلام انطرحت ما حدا كان يعرف شو رضاع الكبير. مثلا مسألت النظافة وروح شوف احاديث عن محمد كيف كان يروح على التواليت نحن بالمصطلح الحديث ويرجع بدون ما يغسل إيده يعني ويتكلمون عن النبي انه هو كان قمة بالنظافة. أشياء كثيرة كثيرة كثيرة بصراحة الرحمة الأخلاق العالية اللي المسلمين يقول انه أشرف الخلق و و اعلى اخلاق موجودة عند محمد صح هي كلها يعني مثل ما بقوله عناوين عريضة بتبهر الانسان و الشديد المسلمين اخوتنا وأهالينا يدافعون عن هال هالعناوين هي بدون ما يدخلوا جواته ويشوفوا يشوفوا يفكروا فيها انا اتمنى من كل اخ مسلم و يدخلوا و يشوفوا دينهم يتعمقوا في دينهم يعني انا ادعوك انك تتدين في دينك، روح افهم دينك، هذا اللي ندعوك اليه، وانا واثق بس تعمقت العقل رح يشتغل مثل ما اشتغل عند كل اصدقائنا واحبابنا. طيب يسري خلينا نروح على نقطة بصراحة كثير مهمة، كثير كثير مهمة أنا طرحتها كثير مرات هي إنه شعوبنا هي مبرمجة. يعني من امام الجامع للكتب المدرسيه للاعلام لكل هذا مبرمجينه عشان يسيطروا على الانسان هذا ب آه خلي يعني بكل بشتى الوسائل الممكن يعني يلا اي نظام اي فكره آه تمشي نظامه راح يتبناها يعني مو شرط بس الدين في انظمه قوميه في انظمه يعني اشتعيه وكذا كذا كذا تتحكم بالناس منها الفكرة الدينية واللي منتشرة حاليا كيف نقدر نوصل لهالمسؤولين هدول هالمسؤولين هدول اللي عن المسؤول عن مثلا منهاج التعليم المسؤول عن خلينا نقول تعيين وزير الأوقاف وبرامج وزارة الأوقاف والخطب اللي تطرح في الجوامع كيف بدنا نوصل لهالناس هي اللي اصحاب القرار خلينا نقول ونفهمهم انه يعني اللي عم بيسوا خطا اصلا يعني اذا هم ما فهمانين طبعا هو اللي احنا عندنا اللي زي ما فيه في الـ في الـ في الـ يعني في موظف العربي معروف باليد المرتعشة ايا كان حجم هذا الموظف بدءا من رئيس الوزراء الى اصغر موظف الدولة أه لدرجه انهم لو عملوا دوره مياه لو بنوا دوره مياه في الشارع جديده في ميدان عام مثلا تلاقي يقول لك ايه افتتاح دوره مياه اول حاجه بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه وتوجيهات السيد رئيس الوزراء وارشادات السيد اللواء المحافظ ورئيس مجلس المدينه والعمال والناس اللي معديه والناس اللي نايمه بناء على الناس دي كلها وتوجيهات الناس دي كل فهو خوف بقى العمليه عمليه خوف احنا اه... احنا ما عندناش حد مبتكر احنا ما عندناش حد في بلادنا غير طبعا قليل خاصه الناس اللي العايمة اللي نايمه في العسل دي يا جان اه... ما فيش ما فيش ما فيش عارف ايه ما فيش روح اه الابداع مفيش روح التطور، روح التغيير، الناس دي مش عاوزه تغيير. تغيير ازاي؟ وهو هم متمسكين يعني انت لو تشوف عدد يا راجل انا لما بشوف صور لجامعات القاهره وجامعات الاسكندريه وجامعات المنيا الصعيد مصر اشوف صوره من خمسين سنه و سنه ما فيش واحده محجبه لابسين لبس على احدث موضه احدث موضة قصات الشعر على احدث موضة أه، تحس ان الناس كده في طريقها للعولمة في طريقها انها تتقدم و... و... وت... وتبقى مقبلة على العلم ومقبلة على الاخر و... يعني الناس في طريقها فعلا للحداثة اللي حصل عندنا حصل ارتداد عكسي الناس بعد ما كانت في الخمسينات والستينات أه، عندها انفتاح و و في الدين دي مفيش فيها المغالاه قوي والسلفيه الجهاديه والسلفيه المهلبيه والدقون والجلاليب والنقابة ما كانش في الكلام خالص في مصر حصل في خلال الخمسين سنه الاخيره دي ارتداد بدا في يعني في نهايه الستينات او في منتصف الستينات بدا يعني حسيساً خفيفاً لطيفاً وبدا يزيد يزيد يزيد فتح قوي في السبعينات لما جت البترو دولارات من الخليج ومن السعودية وحب المصريين يغالوا في الدين طلع بقى الجوامع معرفش مين والشيوخ مين والكست اللي طلع يكره الناس ويحرم عليهم كل حاجة بقت فيه يعني ايه ثورة دينية على الحداثة يعني عارف المفروض الناس بتعمل العكس الناس بتعمل ثورات عشان تتقدم الناس عملت ثوره دينيه عشان تاخر عشان حجم المرتده ي... هي ارفع صوتك ف <تصفيق> اللي حصل في الدول ولذلك انت لما تشوف ال... يعني انا انا كتبت بوست مره بقول ايه بقول انا ارى ان ما يحدث في الوطن العربي حاليا بالنسبه للاديان وسلطة الدين والتخلف هو ما كان يحدث في أوروبا من 500 سنة وأكثر ما يحزنني أنني لن أستطيع أن أرى وطني العربي الذي أحبه هذه حقيقة يعني لا أستطيع أن أنكرها آآ آآ يعني يحدث فيه أو يتغير كما تغيرت أوروبا الآن حكون أنا مت من مئات من السنين التغيير قادم بلا شك ولكن قد ياتي بطيئا جدا يا جان لان الاله الدينيه الاله القمعيه السلطويه الدكتاتوريه اله غليظه جدا وقويه جدا عشان تنتزع الاله دي تماما من عقول الناس ومن ومن حاضر الناس و, و, ومجتمعاتهم حقيقي محتاج وقت طويل ومحتاج مجهود كبير جدا والمجهود وإن كان ضعيف جداً دلوقتي إلا إن إحنا بدئين فيه وبنعمله وحديثي أنا وانت دلوقتي بيصب في, في هذا الموضوع يعني ممكن شخص واحد يعني أنا يكفيني شخص واحد يقعد يسمع كلامي ويفهم ولو جزء واحد من اللي أنا عاوز أقوله أنا عاوز أقول يا جماعة وأكرر هذا مراراً وتكراراً من فضلكم اقروا وشغلوا دماغكم الحقيقة مفيش حد ممكن حيفكر لك غير عقلك مفيش حد هينورك غير بصيرتك اوعى تاخد ابدا اللي انت ورثته في مجتمعك كاشياء مسلم بيها وان هي دي الصحيحة وان ما عداها هو الغلط ده تفكير منحط تفكير غبي تفكير متخلف تفكير الصح هو ان انا ابقى مفتوح على العالم كله على كل الثقافات على كل المعلومات يعني اخد الاشياء التي تتماشى وتتوافق مع عقلي السوي السليم ومع الفطره الانسانيه فضل جان اشكرك يسرى اشكرك بصراحه انا اختلف معك مساله انه آه آه انه السرعه ان ما راح تعيش حتى تشوف التغيير هذا يعني هو هو بصراحه يعني آه المشكله في, في الاراده الدوليه يعني الإرادة الدولية إذا أرادت الشيء أن تكون تقول له كن فيكون يعني بصراحة يعني هي مسألة مسألة سياسات مسألة سياسية أنا أعتبرها مسألة مصالح مصالح الرأسمالية اللي لا تشبع نهائياً بدها فلوس فلوس فلوس والمشكلة إنه هالأفكار الدينية تخدم أجندات أصحاب الأموال حتى يكتروا أموالهم بزيادة بس مهما كان أنا يعني مثل ما أقوله أراهن, أراهن على العقل الإنساني والتكنولوجيا هاي من اختراع العقل الإنساني صحيحة مثلا تستعملها الرأسمالية ويستعملها كل الناس هي تستعملها ولكن يبقى الإنسان هو صاحب التغيير غير في الماضي والإنسان سيبقى وحضارة الإنسان ستبقى مهما كان شكل المتحكم الإنسان ماضي نحو الحرية وهنا أنا بدي أسألك سؤال بمسألة العقل الإنساني آه اخوي يسري أنت حبيت تحكي عن أهمية العقل في تقييم الأمور وتقييمها بشكل الصحيح يا ريت حدسنا بهالموضوع هاد فضلاً الحياة يعني لازم لما يعني يتعرض عليك ده المنطق بيقول كده يا جان. لما يتعرض عليك مجموعه من القضايا او حتى قضيه واحده ويقول لك ايه رايك في الموضوع ده انت بتعمل ايه تشغل دماغك فكر في المساله لما الانسان كان بيعيش في الكهوف أو حتى قبل ما يعمل ما يهتدي للكهف كان بيتصارع مع الحيوان عشان يعني حبا في البقاء عشان يفضل عايش كان شكله إيه الإنسان اتغير مش دي قضيتنا إنما كان إيه الإنسان كان كده كان عايش بالظبط بيصارع الحيوان للبقاء وبعدين الإنسان عقله بس فقط لا دينه ولا عقيدته ولا بطيخته ولا أي حاجة خالص عقله عقله قال له لأ انا ادخل الكهف عشان واعمل باب من من اخشاب اللي مش عارف ايه بحيث ان الحيوان ما يخشش ياكلني بالليل وبعدين قال طب ما انا اقعد في مجموعات علشان طب ما نعمل سور للمكان اللي احنا عاملينه طب ما نعمل باب طب ما نعمل يعني وبدا الانسان يطور يطور يطور دلوقتي في قصور اسور طايره في الهواء يعني بنشوف بعض الناس بيمتلكوا طائرات كالقصور طائره في الهواء، مين يصدق الكلام ده؟ مين اللي عمل كده؟ العقل. فليه العقل اشغله في التكنولوجيا واعمل بيه ما يعني ما ترك الحداد. آه ولكن لما اجي في الدين اروح واخده في الشارع او في صندوق الزباله، وانا داخل كده على الدين في صندوق زباله كبير كده مكتوب عليه عقول بتفهم. فتح الغلطه كده بتتكلم عنك رميته قدامك. ذكر يسري مقوله الشيخ يعقوب حمار العمده يعني عقلك هو حمار العمده تعيفه بره ما تدخل على العمده فيها بالضبط كده ما ينفعش تدخل على العمده وانت راكب عقلك ابدا ترمي عقلك في الشارع الدين كذلك بيقول لك يعني يعني لما, يعني لما يقول لك الاله لا تسالوا عن امور ان تبدى لكم تسؤكم. طب انت مش تقول لي ايه هي الامور دي تقول لي مثلا لازم ما تسالوش عن كذا كذا كذا عشان ده لو عرفت حقيقته هيزعلك انما تسيبها عايمه كده طب ما ممكن اي واحد يقول لي لا اهو ده بقى من الامور التي التي سوف تسيء لك يا حلو فيها طب هقول له لا ممكن لو, لو الحكايه دي ماشيه بقى المجتمع كله هيكفرني وبعدين يقتلوني في الاخر ال ما بتحبش العقلاء بتحب الناس برغم ان الاديان بتدعي زورا وكذبا إيه انها يعني بتخاطب اصحاب العقول وتخاطب اولو الالباب هذا كذب يعني محض كذب إيه ان انا لو شغلت ما هو المشكله بقى ايه؟ شغل عقلك وما تشغلوش شغل عقلك في انك انت توسع لهذا الدين اللي تمكن من ها... هذا الدين يعني تتغالى وتغالي في الدين وفي احكامه، لكن اوعى تشغل عقلك في الدين نفسه ممنوع، تشغل عقلك في الدين نفسه يعني هتسال طب ليه ده ما جاش كده؟ طب ليه ده ما اتعملش؟ لا مش عايزين حد، العقل هو سيد الخيارات لا تستطيع يا جان انك انت تحسم قضيه الا بعقلك. لا يمكن تستعين بنص ديكارت برغم انه كان الفيلسوف الفرنسي برغم انه كان مؤمن ديكارت ما كانش ملحد كان مؤمن بوجود اله وهو قال كده انا مؤمن بوجود اله آه لان هو هو شايف ان هذا الكون آه غير غير كامل وان لابد ان يصنعه كامل فالكامل ده يجب ان يكون الله هو ديكارت قال كده لكن هو قال برضه عن العقل انه هو اعدل الاشياء قسمه بين الناس. العقل هو المحك هو الفيصل، العقل هو اللي بي هو اللي مخليني قاعد دلوقتي برتب الجمل في دماغي عشان اقولها عايز اوصل فكرتي، العقل هو كل حاجه. اوعى تلغي عقلك ولذلك لا تاخذ لا تاخذ بكلامي ولا بكلام جان ولا بكلام اي حد ولا باي كاتب ولا باي عالم ولا باي فيلسوف. اقعد مع نفسك ولما يطرح عليك امر ديانه مثلا خد الاسلام خد المسيحيه خد اليهوديه خد اي ديانه وشوف الواحد اثنين ثلاثة التسلسل المنطقي للاحداث وللفكره سليم يتماشى مع الانسانيه والرحمه اللي جواك كفرد في بني البشر لو يتماشى خده بلا كلام اذا ارتح له عقلك وفطرتك السليمه وانسانيتك فهو كلامه صحيح بلا بلا شك لكن لو انت مش هتفكر وبعدين هتمرر كده بقى تقول يا عم مش حالك بقى ما نقعد نفكر كده ممكن تتقبل اي حاجه ممكن تروح تقتل يسرى وتقتل جان وانت ممكن انك يعني تفعل شيء يرضي سوف يبتهج الاله هيقعد يرقص الاله بظهاره بزغات كده عشان انت قتلت يسرى وجان لا انا اله لن يرقص لهجتك، راح يجيب له حوريه ترقص له يعني هو يسكر على رقصاتها، على كل حال يعني بصراحه انا انا انا يسري يعني بس حابب انه شو بتقول لاهالينا انه لما لما بندعيهم للحداثه للتفكير بفكروا انه عداء يعني نحن لما بقول لك ملحد فورا يحلل دم الملحد، مباشر يحلل دم الملحد، يعني هل نحن اعداء اهالينا بقى يعني نحن لما طلعنا وفكرنا هل نحن في نيتنا انه يا انت يا اهالينا انتم اعداءنا انتم آه شيء غريب انتم آه هل نحن يعني شفنا الحق ونرفضه مثلا بقا هي دي نقطة بقى مهمة جدا يعني برافو عليك يا جان ان انت اثرت النقطة دي او سألت السؤال ده انا بسأل نفسي كتير قوي ليه انا شايف الأمور كده وليه أخويا شايف الأمور عكسي تماماً؟ ليه التباين في الرؤية ده؟ ليه؟ إيه السبب؟ يعني ليه وجهات نظرنا في في شيء واحد مختلفة تماماً؟ ليه هو مؤمن وبيروح يصلي في الجامع خمس أوقات وأنا يعني فكرة الإله دي لا تمضي في ذهني بتصديق خالص نهائي لا يمكن عقلي يقبلها ايه الفرق بين عقلي وعقله؟ ليه انا كده وليه هو كده؟ السؤال ده انا طرحته على كتير من الناس و... والحقيقه ما حدش اجاب عليه اجابه يعني شافيه وافيه يا جان في ناس يقول لك مثلا يقول لك اصل يعني هو عنده الوعي طب انا عايز اعرف هو ليه الوعي عنده تعبان؟ وليه الوعي عندي انا كويس؟ لو لو افترضنا ان مشكله وعي. فواحد يقولك لا اصل هو ايه؟ ما شغلش دماغه. طب وليه ما شغلش دماغه؟ هرجع لنفس سؤال ليه؟ ليه انا كده وليه هو كده؟ مفيش اجابه يعني تشفي فضولك المعرفي. دي, دي دي دي دي نقطه، النقطه الثانيه زي ما انت سؤالك بقى الدين نصوص الدين وتعاليم الدين الاسلامي بالذات اللي هو اهلنا منه بي بي بيقول لك ايه؟ اللي بيحرضك بشكل مباشر وغير مباشر على كراهيه الاخر. المؤمنين يا ايها المؤمنون القران لما بيخاطب يقولك يا ايها المؤمنون يا ايها المؤمنون اذا في مؤمنون وفي غير مؤمنون غير المؤمنون دول يعني كافرون يعني ظالمون يعني مجرمون، يعني هيصلوا نارا ذات لهب، يعني هيقعدوا خالدين فيها ابدا، يعني كل اللي بقى ايه الصفات الوحشه في الغير مؤمنون. فهو بيبقى عنده انطباع جواه كده فطري انه الشخص الغير مسلم شخص آه كريه، ما هو نجس ما انما المشركون نجس فيعني تخيل انت قاعد جنب واحد كده وعارف ان هو مش مؤمن فانت نجس يعني شوية شوية هتشم رحت النجس نجس واخد ما هو من كتر ما انت يعني متعبي من جواك على ان المغاير لك في الدين شخص مش مظبوط فتخيل بقى ايه ان في واحد منك وفجأة هرب طلع من الدين فانت من وجهة نظرك ان ده شيطان الجدع اللي طلع من الدين ده الشيطان ازاي طلع من الدين اه ده الشيطان اتغلب عليه و... و... و... و... ومسح كل الايمان في قلبه وفي عقله فلم يبقى منه غير الجانب الشرير اللي صدق بالالحاد فهذا الشرير الملحد حتى لو اخوك يقول لك يعني انا بحبه اه بس ربنا يبعد عننا يا عم <تصفيق> طيب يسري يسري هون هون شو رسالتك لاهالينا يعني نقول لهم يا والله ثلاثة عظيم صدقونا ان نحن بدنا مصلحتكم يعني شو كيف كيف بدنا نوصل لهم رسالة انه يا اخي نحن بنحبكم نحن فقط فكرنا بطريقة مختلفة يعني فكرنا بطريقة مختلفة ونحن مانا اعدائكم وما بنريدكم الشر يعني وما بننظر لكم على اساس انتم شر مطلق يعني في اغنية لوردة اسمها ايه؟ بتقول اسمعوني عرفها؟ اسمعوني واسمعوا خاطر عيوني. <تصفيق> احنا بنقول لكل الناس يعني قبل ما تحكموا على اي حد ناقشوا افكاره، اسمعوا هو بيقول ايه، اسمعوا مش بـ بـ بودان الـ الـ الكاره، الناكر، الصاخر لا، اسمع شويه بودان اللي عاوز يفهم. انا بقول ايه؟ اسمع انا بقول ايه؟ نقشو يا اخي ادخل بنفسك وشوف انت تعرف انا قلت قبل كده يا جان ان انا دخلت الاسلام يعني بدأت عملية البحث اللي قضتني للالحاد في النهاية دخلتها مدافعا عن الدين الاسلامي سمعت سين او صاد من الناس مش فاكر ايه القصة يعني بس كلام بيطعم في الاسلام فدخلت عشان ارد فعشان ارد لازم اتعلم أنا ما أنا مش مش فقيه إسلامي أنا ما أعرفش حاجة أنا كنت مسلم يعني كده إيه حلواني زي ما بيقولوا فلما حب عايز أرد بقى على الشخص اللي بيطعن في الإسلام ده فيجي إن أنا أبقى ملم أقرأ يعني فبدأت أقرأ في الموضوعات اللي أنا عايز أرد فيها فالموضوعات دي أخذتني إلى موضوعات أخرى والموضوعات الأخرى أخذتني إلى أعماق في القراءة مختلفة فقعدت دفعت فتحت بقى كل المواقع اللي بتقول إن الإسلام ظالم إن الإسلام إن فكرة الله تطرقت إلى كل الأفكار قريت كل الديانات ووصلت في النهاية إلى إنه كل ما يقال عن الله والدين مجرد كلام لا يستطيع شخص واحد أن يأتي بدليل عقلي مادي واحد على صحة ما يقول على أي ادعاء في الادعاءات دي وان واني انا لو عشت حياتي ك, كانسان امد ايد المساعده لكل يعني محتاج وكنت شخص يعني محب للبشر بساعد الناس بعمل بعمل كل شيء حلو وممكن يبقى لي بعض الاخطاء لان ما فيش حد بدون اخطاء لكن في المجمل انا شخص خير لو انا حاولت ان انا ابقى شخص خير ومت وكان في اله اللي هو بتاع الاديان ده وعاقبني ووداني النار يبقى انا ضحيه اله ظالم فمش مش هقدر اعمل حاجه زي زي مثلا ما سيسي دلوقتي واخد الاخوان عاطل مع بطل ورميهم في السجن اه ده ده قمه الظلم ده ظلم ااا آه لو ما طلعش فيه اله فانا انا انا تمام يعني انت الاله ده الاله اللي انت تبقى شخص خير وبعدين ياخدى يرميك في النار لمليارات السنين ده مختل ده اله قطعا مختل كل ده لان انت ما قلتش لا اله الا الله محمد طب اقول يعني اشهد على ما لا ارى او ما لا استطيع ان ارى ازاي انا لما اقول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله طب وانا شفت كل الالهة وانا يعني انا فتشت في الكون كله عشان اقول اه انا فتشت بقى الكون كله ده من اوله لاخره فقعدت ادور ما غير الاله ده فهو انا اشهد ان هو ده الاله الوحيد يسري يسري مع انه في في ناس يعني لم يعرفوا شيء غير الاسلام يعني ما ما سمعوا حتى بشيء غير الاسلام في كثير ناس عبر العصور هي ما بيعرفوا شيء غير الاسلام فيشهد ان لا اله إلا الله وأنا محمد رسول الله طبعا على شو عم تشهد يعني انت لا شهدت محمد لا شفت محمد على ماذا تشهد ما هو الكلام كله كلام باطل الفكرة كلها باطلة واحد بيقولك اشهد انه لا اله الا هذا الاله طبعاً يا جماعة بالمنطق كده انت يعني انا هسالك سؤال انت واحد ما جيتش انجلترا خالص يا جان خالص عمرك ما جيت انجلترا وقابلتك انا في تونس فقلت لك انا عايزك تمضي هنا ان انا المصري الوحيد اللي في انجلترا طب ينفع هتقول لي يا عم الحاج امضي على ايه انا عمري ما اصلا إنجلترا ولا شفتها إيه الانسان اللي هيشهد ان هذا الاله هو الاله الوحيد يعني اشهد على انه الاله الوحيد فين في شبرا ولا الاله الوحيد في مكه ولا الاله الوحيد فين يعني الاله الوحيد فين حته ما هونا عشان اشهد ان هذا هو كلامه هي حته بقى وخلاص طب <تصفيق> كده <تصفيق> <تصفيق> على كل حال انا اشكر اتفضل اذا في عندك اي مداخل لا لا خلاص انا بس كنت يعني كنت عايز اقوله يعني بالاضافه الى ايه اشهد ان انا محمد رسول الله طب انا اعرف ازاي انا اللي مولود دلوقتي في في في في, في ال من القرن الماضي ازاي اعرف انه ان انا ان محمد كان رسول الله ازاي اشهد على حدث حصل من 1500 سنه مع لاوش دليل واحد لا في فيديو بيوريني عمليه الرساله لما نزلت ولا ولا في دوكيمنت جايه من موثقه من امم متحده مفيش حاجه خالص طب اشهد عليه يعني انت بتقول لي اشهد بحاجتين وما بتدينيش دليل ولو ما شهدتش هتروح النار الى ابد الابدين طب ده ده منطق يعني ولا ايه اتفضل يا جاه. اشكرك اخوي يسري واشكر اصدقائنا على المتابعه يعني وصلنا لنهايه الحلقه واتمنى اتمنى من اصدقائنا المسلمين خصوصا انه انه بس يشغلوا الطاس مثل او الجمجمه عندكم بالمصري بتقولوا فرفش الجمجمه بقى يعني اتمنى اتمنى من الاصدقاء انه يفكروا بالموضوع، يا اخي انت متدين على عيني وراسي، ابحث في دينك، ليش نحن رفضنا هذا الدين؟ والاسئله اللي طرحناها يا يعني ريت تجاوبوا عليها بعقلانيه بدليل وبرهان وهذا اهم الشيء هو الدليل والبرهان يعني. لانه العقل لا يقبل غير الدليل والبرهان الملموس العقلي وليس امنيات وعواطف يعني. وجاني هلون... و... و... حبيبي وهو القران نفسه قال كده. هو قال كده لما قال هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ضبط بالضبط يعني اليوم بيجيك بيجيك واحد بيقول لك طيب اعطيني دليل انه ما في الله طب انا لا ادعي شيء انت اللي تدعي انه في اله وبين على المدعي يعني انت تدعي في اله اعطيني البينه اعطيني الدليل العلمي انه في اله اعطيني الدليل العقلاني انه في اله هيقول لك هيقول لك جان هيقول لك بص بص للإبل كيف خلقت وبص لكتافك كيف سطحت وبص المناخيرك كيف هيقول لك كلام فارغ هيقول لك, لك أدله هبله وعبيطه لا تنطلي إلا على السذج أنا أنا لما بقول لك اديني دليل على وجود هذا المج إنت بتقولي لي في مج معايا طب انا بقولك لك اديني دليل, إيه دليل ايه دليل? ينفع تجيب لي ورقه كده مكتوب عليها مج وتقول لي اتفضل اهو جبت لك ورقه مكتوب عليها مج ده مج في مج ولا ما فيش مج؟ لا هات دليل قول لي المج اهو اتفضل اقول اه اعمل كده اقول اه امم فعلا دليل قاطع في حد بيطلب دليل على وجود الشمس يا جان؟ اكيد لا اكيد لا. طب وينفع ان انا ان انا ما, ما, ما اطلبش دليل على وجود مخلوق وأعجز في الحصول على دليل على دليل الخالق. بالضبط للأسف الشديد للأسف الشديد هي بس بدها عقول تشتغل وأنا أتمنى من أهالينا يشغلوا عقولهم وهذا هذا الرهان الكبير إنه العقل يشتغل، أخوي يسري كلمة أخيرة بتحب تقولها بالحلقة تفضل. أه لا الحقيقة ما عنديش حاجة أقولها أنا بس بطلب دايماً من كل الناس يعني اللي اللي هو حابب يعرف الحقيقة اللي, اللي الامور يعني مختلطه عليه اللي الرؤيه مشوشه عنده من فضلك تسمعش كلام حد ادخل واقرا شغل دماغك اه اوعى تمشي بدماغ حد اه لانه في النهايه اه انت يجب انك احترامك لعقلك واحترامك لنفسك واحترامك لادميتك اوعى ابدا حد يضحك عليك ويقول ان عقل الانسان قاصر عقل الانسان ناقص عقل الانسان لا يستطيع عقل الانسان يستطيع كل شيء احنا ما وصلناش لاي حاجه كل اللي وصلنا له ده عن طريق العقل فيعني تحيه للعقل والعقلاء واللي بيفكروا واللي واللي, بي واللي عندهم الشجاعه انهم يسالوا واللي عندهم الشجاعه انهم يقراوا ويدخلوا واللي عنده بقى ال ال يعني المثال الافضل اللي عنده الشجاعه انه يقول لا انا لن اقبل هذا الزيف انا لن اقبل هذا الباطل انا لن اقبل هذا الهراء انا لن اقبل هذا الوهم. اللي عنده بقى شجاعة يقول كده هو ده اللي له تحية مني كبيرة جدا وفي النهاية تحياتي لكل الـ للـ للـ يا الاصدقاء اللي بيسمعوني وشكرا لك حبيبي جان شكرا جزيلا يعني. وشكرا لك اخوي يسري وعلى الوقت الرائع اللي عطتنا اياه واشكركم اصدقائي واشوفكم طبعا بكره في حلقه اخرى من برنامج اجهر الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلة اتمنى من الاصدقاء مثل ما قلت خصوصا اهالينا المسلمين يشغلوا عقولهم واتمنى من اصدقائنا الملحدين الاصدقاء اللي يسمونا اصدقاء انه يساعدونا في نشر القناة ونشر رابط الحلقة حتى نصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء ومن أهالينا المسلمين وندعوهم للتفكير لأنه يعني الزمن لن يتوقف عند القرون الوسطى والزمن راح تم ماشي في مسيرته وهمنا الوحيد أنه نخفف من الثمن الباهظ اللي عم ندفعه بلادنا المنكوبه للاسف الشديد واهلنا المشردين في في غياها بالمخيمات وفي غياها بالسجون وفي غياها الغربة للاسف الشديد اتمنى اتمنى من اصدقائي يساعدونا حتى نوصل كلمتنا لأهلنا اشكركم اصدقائي واشوفكم بكره الى اللقاء الى اللقاء.